У сесійній залі їх зареєструвалося 13. Початку засідання, призначеному на одинадцяту, передував мітинг перед будівлею міськради, в якому взяли участь представники профспілок, підприємств, громадські діячі, підприємці та депутати від партії «Єднання». У мене зараз три сім'ї моїх, які ждуть. Чекають... У мене зараз три родини знайомі, які сподіваються на фінансову допомогу від депутатів міськради. Я звернувся до двох депутатів від фракції Єднання. Вони готові надати допомогу з депутатських фондів. Я їх познайомив із нужденними. І така ситуація. Люди телефонують і питають, а де ж ваші депутати, чому вони не допомагають. Ви ж знаєте, які проблеми бувають, скажімо, онкологія, тому що сесію не можуть Зібрати. Кому вони устраивають бойкот? Кому ви влаштували бойкот? Міському голові? Ні. Вони нам з вами влаштували бойкот. Тим людям, які йшли з паличками, як я ходжу, щоб обрати свого депутата. Що ви робите? Я хочу, щоб ви сьогодні подивилися в очі мені. Я 31 рік опікуюся проблемами сімей загиблих. У мене загинув єдиний син. Своїм матерям подивіться в очі. Невже вони вас на такі вчинки налаштували? Гадаю, ні. У мене одне питання. Тут є представники ОСББ? Є? Скажіть мені, скільки раз ви переглядали смети для того, щоб взяти депутатські кошти і направити їх на розвиток своїх Раз Раза чотири, не менше. У мене питання, а коли ж ми будемо готувати садочки та школи до навчального процесу? Взимку чи перед новим роком? Інші учасники мітингу, до яких звернулися журналісти Суспільного, відмовилися коментувати свою присутність та вимоги. Об 11 годині вони розійшлися. Після чого депутати пройшли до сесійної зали. Міський голова Володимир Буряк оголосив реєстрацію присутніх на сесії. В квітні місяці були, як кажуть, погоджені принципи роботи політичних сил міста Запоріжжя. Вони були погоджені те, що всі політичні сили, підтверджуючи ті слова, що були сказані в Києві і тут на місці, після довгих дебатів, що всі політичні сили разом беруть на себе відповідальність для розвитку міста Запоріжжя і всі разом, як кажуть, гуртом будуть працювати на те, щоб місто розвивалося. Де дороги, що вони будуються сьогодні? Ні. А чого вони не будується? Тому що неможливо ж їх будувати без перерозподілу коштів. Нагадаємо, через чотириразове блокування сесійної роботи Запорізької міськради більшістю депутатів міський голова Запоріжжя Володимир Боряк ініціював звернення до Верховної Ради України з питання дострокового припинення повноважень Запорізької міської ради восьмого скликання та призначення дострокових виборів на підставі закону України про місцеве самоврядування. Звернення було надіслане 26 липня від виконавчого комітету міськради. У ньому викладені обставини бойкотування депутатами призначених сесійних засідань. «Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що Верховна Рада також має відповідально відноситись і до кожного регіону, і до міста Запоріжжя як обласного центру. І тому я вважаю, що вони зобов'язані втрутитися і або вплинути на своїх партійців, заставити їх працювати, або тоді, якщо вони не можуть цього зробити, то Верховна Рада має взяти на себе цю відповідальність і поставити крапку і дати можливість перезапуску Запорізької міської ради». Робота Запорізької міської ради наразі не може бути організована в штатному режимі. Ми так і не почули, що відбулося 14 липня, чому співробітники мерії допустили захоплення сесійної зали, не проводиться службове розслідування і е, також не вирішено в законному полі питання з секретарем міської ради. Оскільки міський голова нічого не пропонує з цього приводу і не надає своїх пропозицій. Сесія це не тільки пленарне засідання, і й... сесія це не лише пленарне засідання, але й засідання постійних комісій. На всі комісії, наскільки я знаю, депутати ходять Дійсно, ми не приходимо до залу засідань, не вставляємо картки останні два засідання. Але ми знаходимося обов'язково в будівлі міськради, бо ми розуміємо, що нас обрали. Ми – представницька влада, ми повинні працювати. Втім, у нас є своє бачення розвитку міста, і у інших фракцій є своє бачення. І це бачення ми озвучували меру, але він не погоджується. Саме тому ми сьогодні не вставили свої картки для реєстрації на засіданні.